Růžový design. Nebo tohle. Za hodinu psaní Wikipedie spálíte až 70 kalorií. Editaton s Honzou Čenským. Recepty. Neužitě máme recepce. Recepty. recepty. Wikipedie, tindra pro intelektuály. Během editace možno kojit. Nevíte, co číst vašemu dítěti před spaním? Napište mu článek na míru. Ale co jim to prostě normálně říct? Dámy. A pánové. Dámy, Wikipedie vás potřebuje. 90% editorů Wikipedie jsou muži, navíc na jeden článek o ženě připadá až pět mužských. Přidejte se k iniciativě Wikigap 2022 a napište článek o významné ženě, která na Wikipedii chybí. Rádi vám s tím pomůžeme na bezplatných editatonech 10. března v Praze, koncem března v Brně anebo online. Podpořit nás můžete taky na darujme.cz lomeno podpořte Wikipedii.